إذا عايش برأسك حلم كبير خالق معك من أنت وصغير بتكون أكبر أهبل إذا ما بتكرس حياتك كرمال تحقق هالحلم لازم هالحلم يكون محمر حياتك ما شايف غيره قدامك عم بتفكر فيه ليل نهار لازم يكون خط النهاية بماراثون حياتك جهز حالك وبلش رسوم طريق خاص فيك لتنطلق برحلتك رحلة تحقيق الحلم والخريطه لازم تكون واضحه بين ايديك موجود فيها كل التعليمات اللي بتحتاجها لتنهي مهمتك سافره البدايه معك والقرار بايدك شو ناطر توكل على الله وبلش